Velkommen til Excel-introduktion og hvorfor vi skal lære Excel. Min egen erfaring stammer fra flere års arbejde på et universitet og i flere forskellige kontraktlaboratorier. Og på intet tidspunkt har jeg anvendt andet end Excel som det primære værktøj til databehandling. Den eneste undtagelse er til avanceret statistisk analyse af større datasæt. Her har jeg anvendt specialiseret software. Det skal også tilføjes, at nogle typer af analyseudstyr, som eksempel HPLC-systemer, automatiske citratorsystemer og lignende, der har mulighed for at køre mange prøver automatisk, ofte har mulighed for at eksportere analyseresultaterne digitalt. De fleste af disse systemer eksporterer analyseresultaterne til et filformat, der kan åbnes i Excel. Derfor skal man kunne håndtere databehandling i Excel, fordi det er ganske enkelt er det absolut mest anvendte værktøj i industrien. Fra dit tidligere studieliv har du måske erfaring med nogle af disse programmer. Mabel, GeoGebra, TI Inspire, Matlab eller andre CAS-værktøjer. På Erhvervsakademiet der bruger vi udelukkende Excel. Vi bruger det til beregning af mange regneopgaver, præsentation af data i grafer og figurer, regressionsanalyse, simple statistikproblemer, matrixoperationer, lineær programmering og en hel masse andre ting. Ude i industrien der bruger de udelukkende Excel. De bruger det for eksempel til databehandling, databaseopgaver, eksport af data fra analyseinstrumenter, til at fremstille grafer og figurer til rapporter og dokumentation og en hel masse andre ting. De gør det, fordi det følger med i office pakken og fordi Excel kan alt. Hvis vi har avancerede statistikproblemer på Erhvervsakademiet, så bruger vi Jump eller R til de mere krævende ting. På Erhvervsakademiet i Aarhus har man fri adgang til Excel. Efter indskrivning får man som studerende adgang til hele office Parken, og instruktionen i at installere programmet finder man på Akademiets hjemmeside. Velkommen til uddannelsen!